Visste du at du kan importere en PowerPoint in i Mentimeter og bruke Mentimeter som et presentasjonsprogram med interaktive oppgaver genom forelesninga? Hvis ikke, i denne filmen her skal jeg vise deg hvordan du gjør det. Aller først, jeg logget in i Mentimeter, Jag trycker på New Presentation. Jeg kaller min for import av PowerPoint och trycker på Create Presentation. Da kommer jeg inn i det området jeg vanligvis bygger oppgaver for Mentimeter som du ser borte til høyre, men i dette tillfälle så ska jeg opp til venstre og trykke på knappen import. Så må jag ta och finne den powerpoint presentation jeg ønsker å laste opp. Velger filen og trykker åpne. Da vil det ta litt tid mens PowerPoint-presentasjonen med sine lysbilder blir importert og konvertert in i Mentimeter. Da har det gått ett par minutter, og presentasjonen min er importert. Jeg har av og til opplevd at du må gå bort og trykke på noe heading og sånt nå her borte til Høyre, så det er noe du kan gjøre hvis det ikke skjer noe hos deg. Men forhåpentligvis så går det bra, og da ser det ut noe sånt noe som det gjør hos meg nå. Vær klar over at dette här er en import som gjør om slidene dine til bilder. Så nå har du ikke lenger muligheten til å redigere innholdet i dine PowerPoint-slides. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg ska vise det som liksom er noe av ideen her da. Og det er at på slide 13 her hos meg så har jeg et spørsmål til studentene. Og det jeg vi spørre dem om, hva er de tre viktigste digitale verktøyene for dig som lærer? Og fordelen med å importere i Mentimeter nå, det er at nå kan jeg putte in interaktive spørsmål gjennom hele presentasjonen min. Og det du vil se nå, det er at nå går jeg in og så går jeg opp på toppen her, og så trycker jag på Add Slide. Da får jeg en tom slide, og nå får jeg plutselig oppverktelinjene til Mentimeter borte til høyre. Nå kan jeg velge vilken som helst spørsmålstype. Og nå går jeg in og velger World Cloud. Og så går jeg inn på spørsmål, så stiller jeg spørsmålet. Hva er de tre viktigste digitale verktøyene for deg som lærer? La studentene få svare tre spørsmål, og så er jeg klar. Nå har jeg på en måte gjort klar presentasjonen min, og så kan jeg bare gå gjennom presentasjonen og legge til flere spørsmål. Det skal jeg ikke gjøre her nå. Det siste jeg skal fortelle deg, det er at fra med nå, så må presentasjonen din være lagret i skyet hos Mentimeter, for å kunne velikeholde dette med interaktivitet. Så hvis jeg nå trykker på Home, så er det jo i fremtiden med oversikt over dine presentasjoner, det er her du vil finne eh, presentasjonen din. Du kan eventuelt bruke søkeruta til å søke fram tema for presentasjon. Till slut till information så kan du også göra det på motsatt måte. Du kan importera Mentimeter funktionalitet in i PowerPoint. Då går du på filarkes Sett in och så trycker du på Skaffa ett tillägg. Och så kan du søke dig fram til Mentimeter. Men som du ser på skärmen här så har administratör på min institution, de har deaktiverat möjligheten min till å søke meg frem til slike tillegg, så jeg kan ikke gjøre det. Grunnen att at en institusjon gjør slike ting, det er fordi at de ønsker eh, databehandleravtale i forhold til hvordan dataene som dine data og elevdataene blir behandlet. Derfor må man eventuelt kontakte sin egen IT-driftorganisasjon hvis man vill ha aktivert dette tillegget.